سمتي لي عندي عشرين سنه وبغيت تعاملت من قصتي فاش كنت صغيره كبرت مع بابا وماما حالي بحال الدراري صغار ولكن وقع وابو وليده ديالي غتموت فاش وصلت عام فوقاش مت ماما معاك كل شي حنان حب التفق لي كنت كنحس وبابا بابا نبقىش بابا تقول الوقت اني نارمت ماما لك احروا سعيبه اختتش انا مع عارفة هو من الحس خور عشر غوزو يزوجوني عطاش ما عندي تفل ما بقاش عندي قرايه ما بقاش قرا نخرج خلاص ما نخليش هادشي عيانه باش ندور باش نخلي وانا قرر نخدم في الديور يتخدمك الديوح يبتغل المدنم تخلط الشوية لما يخدم على راسه ونخلص أردت العائلة لعائلة مع من خدمت كان كتبت دابعي صافي ما قديتش لما يسمعهم ولا نهرب ونخرج ونمشي لمركز حماية الطفولة قالوا راح رحقة أخليك تقرأي المركز الأول في حطيت ماذا نقول لكم؟ كم ستود؟ ما نقدر ندير و ما نقدر نخرج ولكن الحمد لله ردوا لي البال بقى قريتي وما يسافني المركز نفتح شولي أكثر صافي قلت شدك المركز ولكن نظرة للمجتمع شيف شكل قاسع بتهرسك انا وداب هديك البنات اللي, اللي معايا ما اختاريناش نكون في تلك البرازه ولكن هولينا خواتات هازين بعد يلا لما المجتمع راهي رسم ولكن راسنا هزار عالي المركز الكليه نقلس نقرا قرايتي قرأ نعيش طفولة ديالي بحل كالخساره تعاش مع النقص ديال الأب والأم ما بشي حاجة ما بشي فرق كبير أعطاني فرصة نعيش ما تزوجش تمنى صغر وقررت بأن أول واحد مرة ما تزوج أمزوج عبادة. الحمد لله أنا كان هنقرة مازال ما كملتش ومازال ما انطبعش منهز راسي وكما حدوخيطه اعطب منهز راسي وراسي عالي ومذاكر اني انا مقدر